Це однодозна вакцина для однієї людини, випускаємо повітря і колем верхню третини руки». Матсестра Марія Дейнека щепила мешканку будинку милосердя Святої Вероніки Надію Сеник. Пенсіонерка каже, живе тут, бо в цьому закладі працює її донька. Коронавірусом не хворіла. Та заболіло, так як завжди, але я не кричала. накричала нормально, ну, то знаєте, в хаті в голку, вже болить. Сестра Марія доглядає за мешканцями будинку милосердя, тому, каже, теж вирішила щепитися. Я не боюся, але ну, вакцинуюся, тому що ну, так само застерегти інших людей. В разі чого, якщо я захворію, щоб мала. Мати щеплення, яке мені ну, допоможе зберегти, зберегтися від хвороби. Настоятелька будинку милосердя Святої Вероніки, сестра Марія, розповідає, що тут доглядають за одинокими жінками пенсійного віку. Найперше, вони всі потребують нашої допомоги, тобто медичної допомоги. Тобто тут є дуже такому старшому віці, і вони вже мають хвороби. Також є з психічними захворюваннями. Тоді вони на нашої такої більшої опіки потребують. Сімейний лікар Андрій Носко розповідає серед протипоказань для щеплення, температура більше 38 градусів та алергія. Також не вакцинують вагітних та жінок, які годують грудьми. «Ця вакцина вона розрахована на маломобільних груп населення, тобто таких людей старшого віку, ви самі бачили, що були люди і на інвалідних візочках, які не мають можливості приїхати в пункти вакцинації або бути провакцинованими ну, мобільними бригадами при лікарнях. Тобто ми виїзд така мобільна бригада, яка приїжджає на місце і вакцинує такі групи населення маломобільні, ну і людей, які доглядають цих». Доктор медичних наук Михайло Андрейчин розповів про вакцину Коронавак. «Ця вакцина в цілому досить безпечна і таких серйозних застережень поки що ми не почули, але ця вакцина, як і попередні вакцини, створювалася дуже за короткий термін і в зв'язку із цим Всесвітня організація охорони Здоров'я погодилась, а виробники зажадали, що в угоди про продаж вакцини і її застосування було внесено пункт про те, що до виробника не буде претензій у випадку ускладнення. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.